Так е, при приклеюванні пінопласту чи мінвати, чи є сенс наносити один слой на стіну один на мінвату чи одразу великий слой до одного сантиметра на мінвату сплошну штукатурка стіни не дуже рівна е, є такий прийом Маріан дякую за це питання е, дійсно е, ну, коли ми з вами наприклад маємо стіну і наносимо гребінкою Рощінь, наприклад, горизонтальна, а лист, котрим нам треба приклеїти, ми наносимо гребінкою вертикально. Зрозуміло, тобто коли ви один до одного прижимаєте, у вас виходить отака сіточка, і такий підхід дійсно, Дійсно має бути. Чому? Тому що якщо там і буде з'являтися якісь пустоти, вони будуть невеличкі, замкнуті, І це дозволяє з меншим розходом клею все ж таки ну, виставити цю пліту. Тобто такий підхід, так, він можливий і він примається. Тим паче, що коли ви мастирком наносите рощин на клей, то клей на стіну, то ви якби как бы, втираєте його. Тобто він більш щільніше прилигає до поверхні. Ось і а в клеях там дуже багато полімерних добавок, і ось коли рощин з рощином склеюється дуже гарно, а так, а потім вже передає навантаження на більшу площу, площу на стіну тому так цей підхід він приймається і при утепленні і при укладанні керамічних плиток є такий підхід